احدى اكثر الطرق استعمالا في مجال التجارة الالكترونية هي طريقة الدروب شيبينج لكل من لا يعرف ما هي هذه الطريقة يمكنكم الضغط على المربع المبين في الفيديو او الضغط على الرابط المبين في وصف الفيديو لكي تفهموا ماذا تعني طريقة الدروب شيبينج في هذا الفيديو ساطلعكم على حسنات وسيئات هذه الطريقة لكي تكونوا مستعدين لمشروعكم بطريقة الدروب شيبينج مرحبا أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست حسنات طريقة الدروب هي أولا لا تتطلب استثمار أولي كبير في طريقة الدروب شيبينغ لست بحاجة لشراء منتجات وتخزينها في مستودع فأنت تدفع فقط للمورد جزءا مما يدفعه العميل بالصفقة ثانيا يمكنك العمل بطريقة الدروب من أي مكان في العالم إذا يوجد لديك موردون تعمل معهم فيعني ذلك أن لديك شركاء يعتنون بكافة الجوانب العملية لإدارة نشاطك التجاري بينما أنت ستكون مسؤولا عن الجوانب الرقمية مثل إعلان المنتجات، تسويق المنتجات، تحسين صفحات المبيعات، خدمة الزبائن وأخرى ثالثا بيع عدد لا نهائي من المنتجات سواء كنت تكون ببيع حقيبة هاتف نقالة بقيمة واحد دولار أو قطعة أثاث بقيمة ألفين دولار فإن مقدار العمل بالنسبة لك هو نفسه كل ما تحتاج بشكل أساسي هو نقل المعلومات الطلبية إلى المورد الخاص بك وهو الذي سيهتم في شحن المنتج حتى لو كان مخزون المورد محدودا أو لا يستطيع التعامل مع حجم طلباتك يمكنك التعامل مع مورد آخر للعمل معه أما بخصوص سيئات طريقة شيبينج، أولاً عدم السيطرة على المشروع جميع المنتجات التي تبيعها لا تراها ولا يمكنك السيطرة على شحنها أو جودتها أو تغليفها فكل ذلك سيكون بسيطرة المورد الذي غالباً ما يكون في الجانب الآخر من العالم ولديه ثقافة تجارية مختلفة عن ثقافتك ثانياً الإزدحام بسبب سهولة الطريقة نلاحظ بالسنين الاخيرة عدد كبير من الاشخاص يعملون بطريقة الدروب شيبينغ وبعضهم لم يتعلموا الطريقة كما يجب مما يسبب المنافسة الشديدة بين التجار ثالثا اوقات الشحن احدى اهم العوامل لدى الزبائن هو عامل وقت الشحن اي متى سيصلهم المنتج وايضا على هذا العامل لا يمكننا التحكم به أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو وأضفتوا معلومات جديدة لكم وبخصوص سيئات طريقة الدروب شيبينج، يمكننا التصدي لها من خلال العمل مع موردين مهنيين وأمينين سيكون فيديوهات أخرى تشرح لكم كيفية إيجاد موردين بالصفات هذه لذلك لا تنسوا الضغط على سبسكرايب لقناتنا والضغط على الجرس لمتابعة كل ما هو جديد في عالم التجارة الالكترونية والدروب شيبينغ واذا احببتم هذا الفيديو اضغطوا لايك وانصحكم ايضا الاشتراك في صفحة الفيسبوك لاكاديمية كامبوست لمتابعة اخر الاخبار بخصوص ربح المال من موقع ايباي وموقع امازون سالقاكم في الفيديوهات القادمة وشكرا